Мотані ялинки з гілок ялиці, пані Наталя продає від 200 до 1000 гривень. Ялиця не сипиться. що деревом візьмете, що гілочкою візьмете. Вона дуже довго стоїть. Хочете подарунок собі на 8 березня зробити. Буде вам стоять до 8 березня. Везуть з Яремчі або з верховини. Хлопці везуть, Звісно, цього року менше, тому що ви самі бачите ситуацію. Мало, мало людей, мало ялинки. Бачите, але люди ходять, шукають, то що діткам як не як одно хочуть свят. Продавець Василь розповідає, його ялинки – із Закарпаття. Продаємо 400 гривень, метр-метр-півтора, більше в залежності від дерева. Це ж базар вона і стергуватися. Пікта дорожча, але вона не сипеться, а смерека пахне. Різне купують, і сосни купують, все купують люди.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 кількість місць розміщення ялинкових базарів. Минулого року в нас було їх більше дванадцяти. Що стосується суб'єктів господарювання, цьогоріч – це сім суб'єктів господарювання. Минулого року було їх більше сімнадцяти. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.